Hej! Du kan reservera en bok eller film hos köta biblioteken om inte den finns inne och låna. Det gör du genom att leta upp titeln på våran webb och klicka på den och klicka på Reservera. Du måste vara inloggad för att det ska fungera. När du har gjort en reservation dyker den upp bland dina användaruppgifter överst på sidan. Där kan du välja att pausa en reservation om du till exempel är på resa. När det är då reserverat kommer till ditt bibliotek får du ett meddelande om det och du kan hämta ut det. Den ligger på hyllan i sex dagar. Om du inte vill ha din reservation så kom ihåg att ta bort den. Det gör att någon annan i kön kan få den snabbare och det gör också att vi inte skickar runt böcker och annat i onödan. Skulle det vara så att du letar efter det inte finns i Göta bibliotekens sortiment kan du fjärrlåna det från ett annat bibliotek. Det kostar ingenting så länge titeln finns i Sverige. Vill du veta mer? Kika under Använd biblioteket på våran webb.